الوصفه الرابعه النهارده من حلويات العيد هي الغريبه عاملاها بقى بطريقه حلوه وجميله جدا ومقاديرها كلها مظبوطه وهتطلع معاكي ناعمه ودايبه دوب كده زي ما أنتي شايفه مكوناتها بسيطه جدا ومش هتاخد معاكي اي وقت ولا مجهود هي في دقيقتين هتكوني مخلصه اول حاجه هجيب نص نص كوبايه سكر بودر وكوبايتين وربع دقيق وكوبايه سمنه تكون بقى ايه حطاها في التلاجة يعني تجمد شويه وتشتغل بيها اهم حاجه في المكونات ان الكوبايه اللي بتشتغلي بيها هي بتشتغلي المكونات كلها هضرب اول حاجه السمنه لغايه بس ما فكها كدا من بعضيها عشان لما احط السكر ما طبعا ما الدنيا حواليا هبدا بقى حطيت السكر اهوت البودر النص كوبايه وهبدا اضربهم مع بعضيهم كويس جدا بحيث ان انا عايزه اخلي القوام بتاع عامل زي قوام الكريمه كده يكون لونه ابيض وفاتح وانا بضرب باخد المكونات كده من الجنب بحاول كده انزلها عشان ما في اي حاجه ما اتضربتش معايا اضربها وبعد كده هنزل معايا بقى كوبايتين وربع الدقيق وهقلبهم كده بالسباتولا معايا وبعد كده همسك هلبس جوانتي بقى واقلب بقى كده ايه المكونات اخلطي المكونات حلو جدا اه ما تخافيش هي مش معاك معاكي عرق لان هي ما فيهاش اه مواد سائله خالص فممكن تخلطي فيها على قد ما تقدري غير بس ما تتكون معايا كده وتختبريها بواحده بس كده تكوريها وتشوفيها لو التكويره بتاعتك ما شققتش معاكي بالطريقه ديت يبقى العجينه بتاعتك خلاص كده ما تعجنيهاش ثاني هجيب بقى سوداني وهبدا بقى اعمل بيه او اي مكسرات موجوده عندك ولو مفيش خالص مش مهم هتكوريها وهتحطيها في الصينيه لوحديها كده وبعد كده هت هتخلصي الصاج ولو عندك بقى قرنفل القرنفل برده بيجي طعم حلو جدا طبعا انا هكمل بقى كده الصاج نصه بالسوداني وهكمل النص التاني بالقرنفل طبعا القرنفل بيجي طعم وريحه حلوة قوي وهي في الفرن بتديها ريحه جميله جدا وكمان بيخلي طعم الغريبهه كده طعمها حلو هخلص المكونات دي هتعمل لي صاج ونص كوبايتين دولت هيعملوا صاج ونص من الصاج دوت وهدخلها الفرن لمده أربع دقائق واول ما تطلع من الفرن هيبقي ده شكلها جميلة جدا حلوة وناعمة جدا ومقاديرها مظبوطة و هسيبلك مقاديرها في صندوق الوصف تحت لايك وشيل للفيديو وباي باي